Så. så dette er hele jobb, og det er en primary, og så har vi en backup på alle jobberne. Så vi har en innerstreng, så vi har styr og så har vi en Liner som er Jonas Stien er førsteårslæring i komplettering og får god hjelp av en erfaren veileder. Stien har fått opplæring i bruk av stropper og traverskranekjøring i HMS-faget på brønteknikklinjen. Han vet hvordan rør skal festes og hvilke stropper han skal bruke. Han har også fått opplæring i trøkkkjøring som er nødvendig på værstedet. Ja, og så smør på. Alle gjengene som skal skru sammen, må smøres med gjengefett, greis, for at gjengene ikke skal ødelegges i sammenskruingen. I tillegg er det viktig å justere rørene mot hverandre, for at sammenskruingen skal gå greit. Den ja, er litt større enn jeg har gjort, jeg tar en liten justering på den da. Den må bare mye lettere. Ja. Det er viktig å ha det beint for å få gjengen til å gå fint in på. Hvis du får motstand på veien og at den begynner å stoppe, så må vi gjøre en liten justering på PPR'en igjen. En liner skrus sammen av ulike rør, som hver har sin funksjon i brønn. Liner kjøres og settes i brønnen ved hjelp av en innvendig servicestreng, som trekkes ut når lineren er installert i brønn. Alle komponentene monteres til et assembly i værstedet. Den får først. Den skal på først, for den, den på fra den siden. Her. Så har denne her to eh, dimsjoner. Du har 10 til kvart fra den siden, og så har du 9,580 på den siden. Den har legget på toppen sånn. Løfter vi den over, og så stikter du den andre inn i. Stien får god veiledning, og det er et godt samarbeid mellom de to. Stien skrur og monterer mye selv, for han må forstå den utstyret virker når han skal reise offshore for å installere det i en brønn. Det er viktig at Stien bruker personlig verneutstyr i arbeidet. Det beskytter ham mot små og større skader, og kan også forhindre utvikling av allergiske reaktioner. En sånn kjøskru har uh, 1300 kilo. Den skjer helt på slutten når du releaser hulet. Når du ska ut? Ja, det er for du skal få indikasjon på, på dekket, på flåren. At du har releaset? At du har releaset. Ja. Kan du skriva inn skruene som dokumentation på jobben? Så står en på skruene, og dokumentasjon er det viktigste på hele jobben. Når utstyret er skrudd sammen til et assembly, føres det til en torkmaskin som skrur gjengene med det momentet de skal ha. Dette skal hindre lekkasje i gjengene og forhindre att delene faller fra hverandre i brønn. Alle momentene skal vara innenfor en gitt verdi, og dokumenteres skriftlig i jobbdokumentasjonen til kunden. Alt må tryktestes for å bli godkjent til installasjonen i brønn. For testen monteres det testsub på utstyret slik at det blir tett i begge ender. I testgraven er det montert et kamera, og det er varselys på utsiden for å hindre at folk går inn når utstyret er tryksatt. På utsiden styres tryktesten på et eget panel. Tryktesten skal dokumenteres skriftlig. Ja, så tar du 15 minutter derfra. Når utstyre og dokumentasjonen er klar, pakkes utstyret i en godkjent basket for å sendes offshore. Det er viktig at utstyret sikres godt for transport. I basketen legges både primary og backup assembly som sendes til jobben.